Тридцять тисяч. лічну життя треба устроити. Дорова компаньон. Плодіювайте, я не чую. Бачу багато стильних людей без підборів і думаю, Каріна, ти чучучий, хто його знає? Красиві люди, багато собак, все таки красиві, трішки, хочуть зовсім дати. Стартував новий сезон Київни. Це, це місце з вінтажними речами, різними і одягом, книгами, картинами. Ці речі привозять з усього світу, як зазначено в анонсі «Від Токіо до Парижу». Якщо простими словами, як я розумію, це типу елітний секонд. Як воно насправді, зараз ми дізнаємось. Я художник по костюмам. Я стилизую ЛСП, тиму белорусских, для Вона Вольского, рекламы, фильмы для Netflix. Но... Вы впервые на Киевнах? Да, я первый раз вообще. Вот тут влетела. Первый раз очень прикольно. В Киеве просто движ такой побольше, чем мы из Минска. Ваш оператор так красиво делает ногой, что просто О, вау. Що вам тут подобається? Це наш дружбан Томас. Зробив куртку. Дуже подобається. Прекрас, яку роби, робить Юлька. Дуже подобається. Наші друзі, Горн Керамік. Дуже подобається, що вони роблять. І мені подобається. Копіюємо природні якісь форми. Тобто більше не ми заставляємо глину приймати якусь форму, а вона нас направляє. Така річ, яка на перший погляд здається якась кривенька, косенька, але з часом ви починаєте розуміти, що в цьому і індивідуальність. Ця гра насправді для класного, цікавого діалогу в парі. Давайте найдем мне пару спочатку. Я пару, а не против? Ну добре. Завжди мряв про девчину с Лэкнал «Наш Киев». Что я могу сделать, чтобы стать лучшим партнером для тебя? Купи мені квартиру. Квартиру? Домовились. Да, Бог, гру дасть цей чоловіка. Привет, друг. Давай с тобой пограем, сейчас. Я тебе задам питанье. Как ты думаешь, что мне следует отпустить? Я думаю, что мне не следует отпустить каблуки из моей жизни, блин. Боже, ты ж прелесть! Это кастом, это винтажные вещи. Ну, это апсайкл культура, но мы не перешиваем, а только кастомизируем. В свое время я вырос на уличной культуре, то есть это скейт, это граффити. Просто в какой-то момент появилась идея, было бы прикольно это на куртках. Сколько, сколько раз попрати, чтобы вымилось вот это Ой, все? Ой, много. Очень нам да, придется долго стирать, чтобы прям полностью вымылось, не получится. Я люблю, чтобы люди пользовались вещами, поэтому стараюсь сделать их э, стойкими. Mm. Вот. Сколько вашей же курточки часу? А, это немного, ну год может. А, в смысле немного? Так нормально, мы видим, что они стираются. Розкажіть нам, що ви тут продаєте? Продаю селекцію спеціально для цього київноса, яка зроблена, складається багато з яких речей, але переважно це шовк. Крім того, маю тут селекцію азіатської тематики. Це е, танджуани, традиційна китайська сорочка. Де ви це все понавозили? Розкажіть, звідки? Всі секрети здати, на жаль, не можу, але маю своїх агентів. Крім того, багато чого знаходжу в Україні. Ну, ви теж, я так розумію, винтаж одягаєте, так? Да? Я одягаюсь виключно у винтаж, вже багато років. Можна відрізнити вінтажне від невинтажне? Можна відрізнити досить легко. Тобто людина, яка займається цією темою, яка трошечки вже пірнула в нюанси, вона бачить. Давайте я щось вибору, ви мені скажете, скільки це коштує? Ну, давайте візьмемо це плаття, наприклад. Орієнтовно 90-ті роки, але 90-ті роки вже вважаються вінтажем, тому що вінтажні речі – це речі, яким 30 і більше років. А що ж по дінняжкам-то ви не сказали? А по не сказала, <світ> бо оба є цінник. Тисячу чотириста. Тисячу чотириста. Дивіться, зручно в клуб ходить, якщо з собою щось приносить. <світ> Ласкаво просимо в Кіото. Куда кимоно носить? Либо для ну, дома, либо дома. вы можете выйти в ресторан для путешествия. На самом деле кимоно сейчас набирает обороты и в тренде находится. И вот путешествия по разным странам, мы видим, что вот, и даже не в Азии, а вот уже и в Европе тоже люди все больше отдают предпочтение кимоно. Украшения США, винтажные, 50-е, 60-е, 70-е, до 80-х годов. Я занимаюсь этим очень давно, я коллекционирую много лет украшения, а продаю их в Украине последние три года. Вы накупили собі дуже багато прикрас, <свес> чтобы вы <свес> Да, да, вы меня совершенно правильно считали, это именно так и было. Серьезно? Да, я не смогла остановиться в какой-то момент, мне очень хочется вам какое-то колье подобрать. Вы хотите, чтобы я от вас не пришла с пустыми руками? Ну, вы что? <свес> <свес> <свес> ну, ну гарно. Ой, я бачу. А. Дорого, багато, звісно. От. Правильно я зрозуміла, що такі маркети – це як типу, елітний секонд-хенд. А это селективный секонд-хенд, есть, есть разница. Винтаж считается 30 лет, то есть сейчас модные нулевые, которые были трендовые у нас в детстве, я считаю это дичью. Но малолетки носят, это прикольно им, типа, заниженные джинсы, трусы дотягивать до ушей, микротопы, сисечки-писечки, там, влетать на супер-супер узких очках. Короче, модненькие все, очень модненькие. модненькие. Мне нравятся какие вы одеваете одеваются люди, они просто показывают свой внутренний мир. В Киеве более открытые люди, поэтому они одеваются больше как в Европе и в Америке. Так вы тусить сюда пришли? Чи можете что-то прикупить? Тусить, работать, наслаждаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на них. Девка вообще пуля, посмотрите. Класна атмосфера, круті люди, нереальні речі. Фешн – це чітко. Але підбори – це взагалі ніфіга не фешн.